Я зараз займаюся обшивкою кузова, кладу фанеру, щоб був, можна було потім поставити нормальний. Там має класно спеціальна резина. Я не знаю, вам її показати. Просто, щоб не було фанери і люди, коли будуть ходити, щоб, ну, буде, якщо зимою мокро, сніг, буде набухати фанеру і резина резинами захищати. Я зараз займаюся зґрунтовкою цього тролейбаржца. На грунтовку цього сегменту виходить в мене десь 10 хвилин. Якщо його погрунтувати, обробити, ну, його вистачає 3-4, максимум 5 років він витримує. По підготовці хвилин 20-15 і по зварці так само хвилин 15-20. Толщина металу 2-1,5 мм. Зновлюємо підножку тролейбуса для заходу, щоб були двері, ступінки. Зараз я відкручую гайки. Щоб можна було зняти ці сидіння, щоб розібрати обшивку, розібрати весь, повністю весь салон, щоб його переробити, заново зробити відреєструвати його. Сюди приходять на, на участок працювати, ми приводимо шлюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, зварювальників, друга група є у нас зварників і є грехтувальники. Виробнича дільниця створена на базі комунального підприємства «Електротранс». Вона працює вже другий рік. Вона дає користь комунальному підприємству в тому, що не потрібно шукати додаткові кадри, не потрібно шукати, наприклад, на, ну, незайнятого населення. Для нас вона дає те, що у нас є практичні місця, де ми можемо відпрацювати.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 В поточному році ми плануємо відновити таких три. Ціна одного нового тролейбуса – від 13 до 17 мільйонів гривень.